я вважаю, що зараз цей екзамен, який здають віруючі люди, інколи не проходять цей екзамен. У Біблії написано «Любов» — це превишить навіть превишить навіть розумієте? розумієте? Тому, коли ми починаємо ворожнечню в будь-якій основі в нашому суспільстві, в Україні, то це приводить до таких от випадків, коли, там, прикриваючись вірою, люди роблять зло друг до друга.